ساتنطلق على هذا الحلو سي 200 اخيكم طلعوا هذا يعني الشاب المرتب سي 200 وقيتها مرتين اخيكم طلعوا لينا ماما ماما ما ما ماما ماما واحد ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما وكانت امنيتي الوحيده بزمنيتي وانت ويا الكاهن عايش عمار عمار عمار وطرت بعتبة بابكم واني ميت من صدق بس ليله الوحشه عشتها من اشتهيت عتابكم ولك فاقمنا قلب بالصواب ينزل سكب عيني دمع وسواسنا على خيالكم يل ويفسوقني محبوب لفا ما أحبابك يا الحسنى ويردون أو على لفات أحبابك يا الحسنى ويردون يقولون أنت ترى صفحة الشغل تاكسي اجره اخيكم تطلعوا مع الزينه لفات واذا ببسي وبهاي بهاي المسيه هسه فقره عريس يلا وزعوا لفات خوالي بجمع صدام حسين كان تلفونهم قفل هويه شو تلفون يا وليد شنو؟ وعلى هذا الزوج مو العريس زوج صفقه عريس، خل نقول الزوج، صفقه عريس. يا ابو زوج، يعني زوج متزوج، مو غير شيء يا ولد، مو غير شيء. ما عرس بعد هسه اللي عرس زوج. هذه زوج وعلي، هذا الثلاثة وعلي هذا الزوج. كلهم من ما عرس هسه اللي عر الزود زوت زوت لك شو ما زيني من هو اخ شيفكني غلو باج بره البيت عمل تصير تخليني من انا وطجني مو النسوان مو نسوان مونسوان مو نسوان مو نسوان هسه وحوش انا حصر ناس بتفن امهات سحوره جانن اقول سوي امهات سحوره جانن كلها يزول بس خاف مننا ابطباء ابطباء وابطقني ونرجعكم <تصفيق> ما <تصفيق> نفاتونا مو من عرفوا نكسر الإدارة، ولا من عز بيرضى خطاره، هاي للسرايا اسمع حي الله ولد السرايا عمي وحي الله العصاات ويالله الجماعه كل الحضور انا عندي الشعبي هنا على راسي اسمع بس راح نلقاها ون ولد الصدر ورجاله اها صفوا لها الخياله ون ولد الصدر ورجاله صفوا لها الخياله وداعش ماتت بجاله بهيج لما تقبول وشيلة من وجيلتهم ومن عباس غيرتهم وشيلة من وجيلتهم مختلئن اخوتهم. وفزعوا للوطن سوف. وصاحل موتن هاي اولاد. لعشنا للاني. مهدوا كالشاق على الموت. صدروا الى السستاني. وماضي تشريني امتعيها في تشريني على رأسي. تشري. وعيونه وتشريه والتشعيه للتشريه والتشعيه للتشريه هاي عبدولي يلا آه هل آه تخذته ونرجع بسامعي.